У Кафедеральному соборі Святої Трійці у Запоріжжі Православної Церкви України розпочали пасхальне богослужіння у сьомі ранку. Аліруя, аліруя. Богослужіння могли відвідати усі охочі за дотримання певних вимог. Мати посвідчення особи та не проносити на територію собору заборонених речей за підрахунками суспільного протягом трьох годин богослужіння відвідали понад пів тисячі людей. Віряни кажуть, перше за що молилися, аби в Україні швидше настав мир, просів міра. Ну існець здоров'я всім. Саме головне, що потрібно. нашим воїнам, які захищають нас. Ми теж пожелати їм мужества, щоб Бог їм дав. А так кожного втрою просимо мира, світу для нашої країни. Все время треба бути до Бога ближче. Я думаю, що Він нам допоможе. Не залишить нас Все. в біді. Так, так, Він має нам допомогти. Жителька Маріуполя Вікторія каже, щодня молиться за перемогу у війні проти окупантів. Жінка місяць тому знайшла прихисток. Пережилась ці всі страшні часи, тому мені і моїй родині як не як ми чекаємо э, миру і освобождення Маріуполя, звісно. Хотім, щоб він був український. Чекаємо це. Благодать Господа нашого Ісуса Христа Львова. Причастя Святого Духа, нехай буде зусім овалий. По завершенню богослужіння, приосвящений владика, єпископ Запорізький та Мелітопольський Православної Церкви України Фотій перед Кафедеральним собором освятив Великодні кошики вірян. Ми стоїмо сьогодні за правду. Ми ніколи не нападали і не воюємо на чужих землях, але боронимо своє. Сьогодні наші військовослужбовці, вони з високою ціною обороняють життя наших мешканців нашої держави. Це великий подвиг. Христос воскрес, воскресний Україна. Не тому, що вона померла, а тому, що вона була приспана, а воскресна українська нація, яка народжується в ці тяжкі часи випробовування. Отаке буде Воскресіння. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Новини на суспільному. Запоріжжя.